Kasvatamme tulevaisuutta Nivalassa. Tässä on Nivala. Tervetuloa idylliseen seutukaupunkiimme. Me Nivalassa kasvatamme tulevaisuutta vahvojen arvojemme siivittäminä. Nivalassa arki sujuu ja palvelut ovat lähellä. Lapsilla on lyhyt ja turvallinen koulumatka. Harrastuksia, kulttuuria ja tapahtumia riittää joka lähtöön, kaiken ikäisille. Eläminen Nivalassa on edullista. Tontteja on tarjolla sekä taajamassa että elämäntäyteisillä kylillä. Varhaiskasvatuskin on ilmaista. Nivalasta löytyy nopeasti toimitilat yrityksille ja etätyöt hoituvat vauhdikkailla valokuituyhteyksillä. Täällä on myös Suomen suurin teollisuuskylä. Modernin maatalouden lisäksi Nivalassa on vahvaa teollisuutta ja uusia osaajia haetaan jatkuvasti. Toimimme vastuullisesti huomioiden myös tulevat sukupolvet. Kehitämme kaupunkiamme ja kannustamme rohkeisiin innovaatioihin. Nivalassa palvelemme ystävällisesti. Asiat hoituu ja ratkaisut löytyy. Parasta täällä on kuitenkin yhteisöllinen kökkähenki. Tule sinäkin tänne kasvattamaan tulevaisuutta.